Війна – це жах. Я ніколи не був до війни радикалом. Я їм став. Тобто вагань немає. Є чорне, є біле. Все. Кривущень Андрій Олександрович, позивний «Борода». Молодший літенант, заступник командира 7-ї роти батальйону «Свобода» Національної гвардії України. Виповнилось мені 40 років. В мирний час проживаю в місті Києві. народження? Ні, я переїхав у 2004 році, з народження проживав в місті Лева, угу. точніше, ПІД. За освітою я економіст, а перед війною був приватним підприємцем. У нас з другом виробництво календарної продукції. Дома чекає дружина і діти, і кошечка. А бабушка, ну, звісно, рідні, друзі, всі чекають. А дітям скільки років? А, доньки 16, а сини вже дорослі 20 і 25. В батальйон я потрапив, дякуючи москаликам, які прийшли на нашу землю, з повномасштабним вторгненням. А, без жодних вугань одразу була думка про те, що треба захищати батьківщину, це вже була повна наглість з їх сторони так зайти в нашу державу. І коли ми з косом шукали варіанти, де можна отримати зброю і стати на захист нашої держави, партія «Свободи» виявилася єдиною спроможною, яка могла видати зброю, яка могла навчати людей, і організувати дійсно якісний процес захисту нашої держави. Трішки відволічуся, бачу також, що на тобі радіо. Урок з тебе суть пов'язує. Друзі радіо. Так, друзі, дуже багато друзів, дуже багато знайомих працюють і редакторами, і директорами, і ведучими, і ведучими новин, передач. Дуже велике коло спілкування. У там. Рішення було прийнято, як я вже казав, з самого початку. І те, що я не люблю в своєму житті найбільше, це коли є незавершені справи. Тобто, відповідно, захистити Київ і не продовжити захищати Україну до останнього дня війни, до моменту перемоги, цей варіант був не для мене. І, відповідно, без вагань я одразу Говорив в нашому підрозділі, в тому, який він був, що я буду йти до останнього дня війни, до кінця, обов'язково. До перемоги. Так, дуже, дуже хочеться пройти парадом перемоги. Найбільша мрія – це, щоб повним складом, який у нас є, пройтись парадом і розуміти, що ця наволоч більше сюди не полізе. Ти постійно з такими вусами і бородою був до повномасштабного вторгнення чи ні? З такими вусами і бородою я вже, напевно, років. Років сім. Точно. А позивний хто дав А борода? Так. Сам собі придумав, коли записували в штат, треба було позивний. А... Так само ж з тієї банди Радіо Рокса. Був період, коли я ходив з такою бородою, Ну і всі назвали бородою. Думаю, і, і, і який позивний? Ну, який позивний? Борода позивний. Війна — це жах. Абсолютний жах. Але який е за собою це такі, — це така дуже тонка грань між е жахіттям е повним е з усвідомленням того, що після війни Буде маса змін на краще, і ось цей баланс для мене є війна. Те, що руйнування нашої держави, те, як бачу, як ворог знищує нашу землю, скільки перепахано полей, як руйнуються міста, знищуються села, цілі родини. Це неймовірний жах, але я розумію, що Після війни ми станемо набагато кращі, наші міста стануть набагато красивіші, наші села будуть максимально відновлені і все буде зроблено на те, щоб ми були на зовсім іншому рівні. Певна частина мене не змінилася. Це мої принципи, мої життєві установи, вони не змінилися, але дуже багато змінилося е дуже багато змінилося в колі оточення. Е воно дуже сильно фільтрнулось. Е я ніколи не був до війни радикалом. Е я їм став, я розумію, що без цього ніяк. Е деякі в принципі багато ну, більш стали фундаментальні. Тобто, я Можливо, над якимись моментами просто думав, це так би було, а дуже багато стало чіткого, зрозумілого, устаканеного, усвідомленого. Розставились точки над «и». Тобто вагань немає. Є чорне, є біле. Ну, як би там не було дивним, війна, напевно, не зовсім те місто, де були щасливі моменти, але вони є. І, наприклад, один з найщасливіших моментів – це коли е, вечором нам доповідають, що снайпер зняв нашого бійця, а ранком нам говорять, що він живий, здоровий, навіть не поранений. Що він в строю, просто був на еспешці, і туди працював снайпер. Перед тим одного нашого хлопця ворог вклав на щит. і ми думали, що це другий. А зранку він був живий, і це був до сліз щасливий момент. Щасливий момент — це та можливість, коли ти можеш поспілкуватися з родиною коли ти можеш подзвонити там дружині, доньки, дітям, друзям, в щасливий момент, коли особовий склад після виконання бойового завдання повертається 100% без поранень в місце розташування. Той, хто шукає. Той, хто шукає ці моменти, їх можна знайти. Їх можна знайти навіть коли твій командир роти готує тобі креветки. Буває і таке. Є щасливі моменти. Не без них. Дуже. Він у нас Гордон Рамзі наш. Я багато думав над цим, і, чесно кажучи, я. Я дуже хочу виплакатися. Я дуже хочу скинути цей весь біль, який в мені... Я буду довго плакати. А потім, а, потім, а потім я заживу знов тим життям, яким я жив. Щасливим, прекрасним, світлим. І з... Я сподіваюся можливістю зробити все для того, щоб це жахіття ми більше не переживали. І не переживали його не наші діти, не наші онуки. І в цілому, щоб наша країна більше не переживала цього.